أنا هلعب بطريقة مختلفة. عشان استسلم. لا يا ولاد الكاميرا خسروني الماتش. خسروني الماتش. عشان فرقة فاشلة. خسروني الماتش. جولي هياخدك. في وشك. <تصفيق> واحد ثاني متنح حوال... اهو مش هسجل لكم ثاني القناه ابوك اه يا الله رضوان نمبر 2